الشعر غنى وزان الجو <تصفيق> الشعر غنا وزان الجو والفكر بين احنا شباب الضو والمزن جاوب خبرنا والطيب بينه مردوده والطيب بالم ليلة زواج السلاطيني صقور بافعالها هزبيني ذو الخير والطيب والزيني ترد على العز وعدودة ترد على العز وعدودة عبد العزيز وكفول النعم رجل على الطايلة ويتم بافعاله الوافية ياسلام اسلام وكل المواقف مشهودة وكل المواقف مشهودة وسلطان حتى <تصفيق> ينقال <تصفيق> حر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 الشعر غنى وزان الجو والفكر فين <تصفيق> احنا شباب في مشهوده وسلطان في مدهته ينقاد حرا له العالي اميران بالطيب دايم فعل المعتاد ويمناه في فعله الجودة ويمناه في فعله الجودة وضوه من اللي رقاب الجود منصور اسمه وصيته زود معروف بالفزعه ومشهود منصور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 بمجده <تصفيق> وسجوده <تصفيق>